Ακούμε να διαφημίζονται επαναστατικέ θεραπείες με βλαστοκύτταρα που βγάζουν νέου τριχοθύλακε. Είναι αλήθεια αυτό ή marketing, Αυτό καταρχά είναι αποτέλεσμα κακού και φθηνού marketing, το οποίο βασίζεται μάλιστα πάνω σε γραμμάτους Διότι ο όρο τριχοθύλακα δεν υπάρχει, είναι ψευδεπίγραφος και καλό είναι να ανοίξουμε και λίγο τη γραμματική και το ελληνικό συντακτικό. Από εκεί και πέρα, τώρα για να μιλήσουμε σοβαρά, τα βλαστοκύτταρα είναι ένα κομμάτι τη ιατρική έρευνα που αφορά. Έβρο παθήσεων, από πάρα πολύ σοβαρέ παθήσει μέχρι λιγότερο σοβαρέ. Όπου όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μα τα εξή. Πρώτον, είναι εξαιρετικά δύσκολη η απομόνωση των βλαστοκυτάρων και εξαιρετικά δαπανηρή. Και δεύτερον, δεν έχει γίνει ακόμη εφικτή ούτε στο εργαστήριο ούτε στην πραγματικότητα η δημιουργία νέων ιστών και νέων κυτάρων από βλαστοκύτταρα. Mm -hmm. Και φανταστείτε ότι αν ήταν εφικτό θα είχαμε παράξει νέε καρδιέ, πνευμόνια σηκώτια, εγκεφάλους, για να λύσουμε πολύ πιο σοβαρές παθήσεις από την τριχόπτωση. Είναι λοιπόν τουλάχιστον ψευδεπίγραφο και παραπλανητικό στα πλαίσια ενός κακώς εννοούμενου marketing από φθηνέ, μη κλινικές να προβάλλονται ως εξικέλευθες μαγικές θεραπείες για την τριχόπτωση με βλαστοκύτταρα και μάλιστα στην εξαιρετική τιμή των 190 ευρώ. Ό,τι λάμπει δυστυχώ, δεν είναι χρυσός.